السلام عليكم تكاشوا كيف كاشوا خبر سؤتنا اليوم جيتكم ما تاعجيت ما كتاع رح يكون في طار عن مواقع غريبة بنجرب اليوم في عندنا موقعين بس بس موقعين لكنهم بيطول إن شاء الله شو ليه إن شاء الله ما أدري ما أدري فو فو رأسي صرت عش ميتين صورت صورت تقريبا واحد ااا غير على ما أعتقد الحين قب صورة السادس من السابع وصور صور, السعادة. صور السعادة. بسعور بسعور إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك وسباعي تاني موجود بلووس موجود كلام كتير شيء المواقع اول موقع عندنا اسمه كرونش بيبدك على نص العالم نص العالم موجودة عنده ونص الثاني ما هي محسوبة زي سوريا وشلتها ما هي موجودة اليمن موجودة الكبيرة مرة شوف هذه الدور حط اسيا سوريا ما في بتشوف الامارات اوكي كيف الدنيا الصبح الحين ما نقول دنيا مستحيل اني الصبح أوكي هذه المسجلة هذه. لأنه مستحيل اني الصبح الحين الساعة 2 بالليل. ما في مكان تشوفين الوقت. بنفتل العالم كامل. ارجع جاي. انا كمان خياط عندك لاتسكي كيل ونود هيك الله يبو النود يغار اخلي هو يزتني باماكن هذه اجهزه ديش ديش اجهزه ديش ديش أجهزة صح؟ ديش ديش ديش ديش ديش ديش ديش ديش ديش ليتس جيت لا تقولي كذا الشارجل ودي الاماكن العامه الله ينهار يعني. اخذك شباب هذا ما نقول اوكي بس بس بس حج حج حج حج حج سبال يا هل سؤال هل ممكن الكاميرا هي؟ القمر صناعي هو مثلا يقط على اي كاميرا اقرب كاميرا ما ولا شو وضعو يعني هذا الرجل واقف ما كان يتفتل محول تركيا شفيكم مسرعين استنوا شوي هين جو كوني شباب بس راضو دكود بحاول, بحاول تركيا تكالت تكالت شباب أنا, انا تركيا عندي اياها من عا الدول فوق الفوق الفوق الفوق التوب عندي اياها تركيا انا احبها مرة احبها كارض موك كشعب الحفرة انا شو اسمها هذي موغلة اسمها اسمها موغلة كده موغلة تكالت نسوان؟ تركيا فيها كذا فان كلوب هي تركيا صح شوف المصور انا عندي كذا جاي يسبح هذا تركيا لو صغيرة على جاي ثاني هنا هذا بعد ها. ما حد لا لا لا اي بن... بنروح يا جيزه بشرف ابوك لا جيريت هاي يا وحدك هاي بنات بصف عند الباص انا يا نعم ما شاء الله مرسيدس مرسميدس أنا دينا والدين المرسميدس اوكي انا قاعد امشي عكس الزمن هذه وين تصير باسطنبول يب قاعد يقول مستحيل هذه إنه باسطنبول تقريبا الناس ماشية نظام، من صحن نوصل قانون تعبان، بس الناس ما ناش؟ يا تركي والله إني يعني. أحبها يا، عيب كونو فيها بنات، أرجع, جاي. أرجع, جاي. إرجع إرجع إرجع إرجع إرجع أهلانا بييك، بنات يا شيخالة، بنات، شكل وحدة قد حجبيهم ناس اقسم بالله ناس يعني طيب يا والله جازل جازل هاي شايب شلونك كيف الأحوال الحين تقول شلونك يقول والله وضع البلد تعبان <تصفيق> رجعنا نفس المكان نفس النقطه نفس المكان ومن الصفر لا ما <تصفيق> يا والله جالس والله شوف في الصباح تركية حين. okay يعني نشوف الموقع الثاني وراح يكون آخر موقع. الموقع, الموقع اسمه سبيند إلماس ماسك شيء. ما يقولك ثروة إلماس ماسك يقول لك ابدأ بالشراب فيها. طبعا هذه إلما هذه قبل. نسلت يا عيال صارت 155 مليار، شوف كم كانت. هذه آه قبل طبعا قبل قبل قبل. هو سمحت خسر الا تويتر مسجل اشترى, اشترى تويتر ولا اعرف عرفت كثير. اوكي، الحين يلا نبدا نشتري. شباب انا بيدي بي سي هذا نشتري منه ثلاثة، وواحد اخواني، اخواني سبعة، سبعة اخواتي. اشتري 14، لا كلهم. طب 15 واحد، ثلاثة بسوي عليهم ماك بوك اثنين تستخدم عليه بس، أبوي يحب الأندرويد، تجيب له ثلاثة، عيون الوالد، بحكم خلا بيسي هذا لي الحالي. أنا الحالي بس واحد. واحد. بلوين. بلوين. غلوين. غلوين. غلوين. بس أنا بس هي ثلاثة بضبط البيت، وأخوي عبد واحد واحد، وإسماعيل واحد، أشق عيونه مني، برايزون ب 2000 الله أمه، اثنين كذا نحط اثنين، أه العاز ممكن واحد يدز، سبوديفاي بس بسمع أغاني، كاملة، تم؟ ليو ليو عيال عمي شبيء وأخويا أخويا أنا يعني عندي كثير أخويا حد حد حد حد حد حد ما راح نظر الرقم شو هو طيب كروت إنفيديا لما عندي كارت الحين أنا بشتى بشتري أربع منهم أربع منهم روبوت تسلا بشينال إن صار معي بجيب ستارتر نو كل ده مشروع كثير جديد عايش فيها اوح أبو مطلع. افتح أنا أحب أكتب لي والخواتي وكم واحد كذا كيفر ويت شاشة سلم الشقة اللي راح اشتريها انا لا صار معي فلوس كيف؟ 500 واحد اوكي تحط 10000 500 واحد لعيون المؤمنين هاذي 10000 واحد حرام الاغاني حط اثنين هاذي آه وحدة لي وهذا اخوي علي يحب يتكشف يضبط بنات هاذي آه لمبرجيني بحط وحده صالح واحدة سمعين وحده معي، واثنين نصفهم قدام الباب، عشان كذا عاير فيهم الناس. يا اخي انا واحد، انا ليش لابس سماعات؟ ما ادري. بشتري بشتري وحده خواتي ثلاثه، وحده نصفها قدام بيت فرط عياط، ولزوجتي واحدة خاتم الماس، لا. ما في الوان، بشتري جزيره وكسر لونها. تاكل ثمانين ومدة ثمانين سنه، اربع وجبات يوميا. لي، لام العيال، دبل العيال، ابوي، امي، اخوتي، الشبيحه، كم طبعا ان كل وحده فرد، اوكي جزيره حد حاجه اثنين ثلاث، ابي يحب ابي يحب الخضر يحب يزرع الشيء، انا مناليزا يا عيال قاعدين اما في الموناليزا، لا رسمه ذي الخلق، زباله، هذي رولكس ذي والعلي، يحب يتكشف يحب البنات له، هذي رسم زباله، حرام في شيء، الويسكي حرام، امه حرام كان شهادة. هذا للشيخ ابوي، نشتري اربع شهادات، ستة بس عشان بقول ونقول شوف ما سوى شيء، كلهم انا عندي مبلغ كبير فوق. ما باش ما شفت هليكوبتر اثنين، واحدة لي، واحدة الأم العيال، واحدة للعجيان، لا انا وام العيال واحدة، واحدة للعجيان، واحدة لابوي وامي، واحدة لاخواني، واحدة لعلي وعيلته، واحد لصالح، ظبط اخواني يا يعني اخواني. وثلاث ساعات يوم قبوي، اسوي فيلم، اسوي فيلم. أنا أحب المتر ما أعرف بشتري أغلى واحد بين 700 مليون اثنين مليار هذا حق الأمريكي دو. دبابة بعد بعد دبابة منفجر الناس عاد الفجر خايلين فندق لا نشتري هذا عشر مكاتب و15 نشتري شو ورانا جزيرة كاملة أنا ما البيت الكبير لكن لعيالي بكرة واحد لهالي واحد في أخوياي بعد نزبط أبو هلي نزبطه بعد لعمي هذا الحين سوي علم قبوي سفينة يوتش. اثنين ثلاث, ثلاث. كذا دز فيا خلصنا بشوف الرقم اللي هي ما شفنا حتى خمسة في والله سوي خمسة في تري ليتس كامل في كل دولة عشرة يا حبيبي مليون يا عامل مليون كل دولة والله بقى بالبيت البيت يا الله جنيهم جنيه جنة مليار، شوف هذا هذا طبع لي اياه، شوف كم 10 مليار، كل هذا 10 مليار، لا 10 مليار كل ذا اللي شريته شوف سوالي طبع كم؟ هليكوبتر بس هليكوبتر شريته 40 كل ذا مليار، اه 10 مليار. اوكي <تصفيق> شباب لما نكون وصلنا لنهاية المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وحساباتي موجودة تاعت صندوق الوصف. شباب كودي كودي لا حد ينساه كودي في ادم شوب في فورت كودي ايش هو؟ ايش اشكر هلا اي 7 اتش انا قلت واحد واحد يقول أح... أحب عينك المهم لا تنسون كودي ولايك واشتراك وحساباتي موجوده تحت في صندوق الوصف اكثر شيء موجود على الانستغرام انستغرام بعث لي اي وقت بشوف الريكويست انا ما... ما عندي ولا احد في الريكوست ما اخلي ولا احد ما احب اطلع ما احب اخلي ناس في الريكوست وبس باي باي